עם הכל זאת שוב פעם אני מיכל היום אני אעשה לכם סרטון שכמו שאתם רואים אני בלי איפור, אז מה זה אומר אני אעשה לכם את אתגר כוחו של איפור שרציתי לעשות אותו מלא זמן, הסרטון הזה הוא סרטון שיתוף פעולה יחד עם המוכשרת המקסימה המאממת שאני חולה עליה טלוש מייקאפ, אז תירשמו לערוץ שלה אם אתם רוצים לראות גם את האתגר שלה, אוקיי, אז בואו את יפה בכל מסב כמו שאת בלי איפור, איפור. את מאמנת את אחת האיפור רק תחביל. הוא מוסיף לך, מדגיש לך, משנה לך. אבל היופי אמיתי, הוא את, בלי כלום טבעית לא משנה מה את ג'ינג'ית בלונדינית שחורדינית אף הגול גדול דקות שפציים חומות. ריסים קטנים, ריסים ענקיים. גבות אבות, גבות אדומות. עיניים כחולות, עיניים חומות. אל תתפיישי, תרים מאית הראש. תחייכי אל העולם, והעולם יחייך אלייך. ביטחון הוא המפתח להכול את אחראית לגורל של הצמח. הכל בידיים שלך רוצה לעשות שינוי בסעב? תעשי רוצה ללבוש בגדים לא אופנתיים? תלבשי תעשי מה שאת אוהבת ולא מה שאחרים אומרים לך לאהוב אל תפגעי תאווי אף אל תקשיבי לאחרים כי לא משנה מה אם יגידו, כל אחת יפה, בדרך שלה, וכל אחת תאם שונה. היופי הפנימי, יותר חשוב. תקשיבי, את הכי יפה בעולם. יש לי רק דבר אחד, לא אמר לחום כל הלב, אתה הכי טוב. כי חוה אתחז לفهم קוה מיתר כל מיקול hacking את מהצד וasher קרים כשאתיתי בידי. Tor, and I'm glad you enjoyed the stories, and that you had a great day. Bye. Tor, good sir, Kav, that's a